Вибиті шапки у будинках, пошкоджені дахи, паркани та автівки. Російські військові обстріляли дачні кооперативи у передмісті Запоріжжя ввечері 16 квітня. Переселенець з Херсонщини Микола Іванів розповідає, під час обстрілу був у будинку з дружиною та тещою. «Ми як почули цей, попадали прямо на підлогу, прямо в хаті, і зразу були такі добрі, гучні, а потім прямо посипалося, як градо. Сильно пошкодження у нас немає, десь під навісом там два вікна вибило, а так і, маш і автомобіль». Вікна заклею, бо треба ж поїхати шукати вікна. Скочив, у дворі Миколи Родіна, воронки від снарядів, а в будинку чоловіка діра. Вчора ж Пасха була, оце наш поздоровили так з Пасхою. Ну, ото, мабуть, що пішов до друзів, і так би і в кімнату попала, і там пробила. І чули, що воно бахало, але було вже темно, тому ми не приходили. А сьогодні приїхали і оце побачили. Дах е поскоджено, угол вдома, двері пробило наскрізь. Ну і допоміжні пристройки теж побили. Плівкою то закрити можна і треба закрити, бо якщо дощ піде, то щоб спасти, а потім поступово будемо вже відновлювати. Десь о пів 11, я була вдома, сиділа на другому поверсі біля вікна. Був вибух сильний, там іскри ще видно було якісь перед окном. Ну, трішки було видно, не дуже. Потім ще світло вимкнули. Тому трясся. Все тряслося загалом. Російські військові обстріляли касетними боєприпасами три дачних кооперативи. каже голова одного з них Максим Руденко. Частично світло поборбувала попер... про вода. Ну, все зробимо. Інтернет повряділи, всі провода пообірвала. Пошкоджено у нас п'ять будинків. А які саме пошкоджені? Разі пошкодження. Вибиті вікна, вибиті криші побиті час будівель. Пострадали, будемо все. Думати, як це все порішати. Я думаю, будемо допомагати друг другу». Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Суспільне. Новини. Запоріжжя.